السلام علیکم دوستو میرا نام ہے حنزلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنزلہ موبائل ٹیک دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں 10 فیکٹس جو کہ شاید آپ نہ جانتے ہوں چلو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹا فیکٹ نمبر ون دوستوں شیشے کا رنگ کیا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں اگر جانتے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں شیشے کا رنگ گرین ہوتا ہے فیکٹ نمبر ٹو ہم دماغ کا دس فیصد حصہ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہم اپنے دماغ کا فیصد حصہ استعمال کرتے ہیں ہمارا دماغ روئے ہوئے بھی کام کرتا ہے نسبت زیادہ استعمال کرتا ہے فیکٹ نمبر تھری دوستوں ہمارے موبائل میں سے فائل ڈلیٹ ہونے کے بعد کہاں جاتی ہونے کے بعد فائل آرڈر میں چلی جاتی ہے جو کہ بعد میں ریسٹور بھی ہو سکتی ہے ریکٹ نمبر فور انسانی آنکھ کی ریزولوشن پانچ سو میگا پکسل ہے ریکٹ نمبر فائیو की سورج کی روشنی کا وزن ایک ہزار چوبیس زربے تین اشاریہ سات کلو کے لگ بھگ کر روزانہ سورج سے خارج ہوتی ہے ریکٹ نمبر سکس دوستوں جہاں پر آپ بیٹھے لیٹے اور اڑے ہوئے ہیں یہ جگہ دنیا کا سینٹر ہے دوستوں اس جانکاری کو سمجھنے کے لیے تھوڑا دھیان دیجیے دوست کائنات کا آغاز تقریباً تیرہ سال پہلے ہوا تھا یہ اگر میں کے ذریعے سمجھاؤں تو آپ ایک غبارہ کو ہوا بھریے اور اس کے بعد اس کا ایک سینٹر تعین کر لیجیے اور اس میں دوبارہ ہوا بھرنا شروع کر دیجیے اور آپ دیکھیں گے کہ جس سینٹر کو آپ نے تعین کیا تھا اس کے ارد گرد کے پوائنٹس بھی اسی کے برابر ہی بڑھتے جا رہے ہیں یعنی کہ ایک گول غبارہ برابر طریقوں سے ہر طرف سے پھیل رہا ہے اور اس طرح ہر پوائنٹ اس کا سینٹر ہو سکتا ہے فیکٹ نمبر سیون دوستوں یہ سوال تو آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انڈا پہلے آیا یا دوستوں آپ کی کے لیے بتاتے چلے پہلے کیونکہ انڈے دینے والے جانور مرغی کے پیدا ہونے سے بھی پہلے موجود تھے اس طرح لوجکلی مرغی نہیں بلکہ انڈا پہلے آیا دوستو اگر پوری دنیا کا انسان ایک باری میں ہی جمپ کریں تو کیا ہوگا دوستو آپ کی اطلاع کے لیے بتاتے چلیں دنیا میں تقریباً سات ارب لوگ رہتے ہیں اور ان کا وزن تقریباً اسی زربے سات ارب کلو ہے اور زمین کا وزن ایک ہزار چوبیس پانچ نو ہے نیوٹن کے تیسرے قانون کے مطابق ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے تو اس سے زمین پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ ایک تھوڑا اور معمولی سا اثر پڑے گا ڈاکٹر نمبر 9 دوستوں خلا میں کیا گولی چل سکتی ہے یہاں جی دوستو خلا میں گولی چل سکتی ہے کیونکہ گولی کو چلنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں ہوتی فیکٹ نمبر ٹین دنیا میں کتنا پیسہ ہے دوستو دنیا میں تقریباً 75 خراب امریکی ڈالر یعنی کہ 75 ٹریلین ڈالر, ڈالر اس وقت موجود ہیں اور اس پیسہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اگر آپ مزید اس کے بارے میں معلومات جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ان کے لیے اس پر تفصیلی ویڈیو بنا دیں گے دوستوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اسی طرح کے ویڈیو کے لیے آل نوٹیفیکشن کو ضرور دبا دیجیے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں السلام علیکم پاکستان زندہ باد